فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار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 وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آناء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأ فبأي آلَاءِ ربكما تكذبان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 فمي أي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فمي أي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذَنبِ ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما تكذبان ذواتا افنان فباي الاء ربكما تكذبان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 على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إن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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء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 رفرف خضر وعبقري حسان فلأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام